کار بسیار است خیلی خوبه حتما آرشان تاکید کنین که یکی دو تا شعار به زبان انگلیسی هم باشه که کانادایی ها متوجه بشن که چه خبر و جریان چیز حالا جدا از پلاکارت ها یه چیزی هم که خیلی به ذهنم میرسه این برون و ببینید خیلی از شعارها متوجه خامنه ایه. یعنی معق بر میگن ای قاتله و بلایتش باطل از این صحبت ها به نظر من شعار به به انگلیسی باید علیه کلیت حکومت باشه یعنی بر علیه نظام جمهوری اسلامی مگه خامنه ای که مشکل نیست که خامنه نبود یکی دیگه مگه پیش از خامنه ای خوب بود مگه پس از خامنه اگه بمیره یکی بهتر از اون میان بنابراین اینو برای هموطن باید جا بندازیم که کلیت نظام از رهبرش تا اون ر بی اخلاق و بی وجدانش که سر و کله مردم و میشکنه مسئله مخالفت با همه ایناست اگر مرگی بری هست مرگ بر همه ایناست دقیقاً تو همین راستا موسسه قرار برد که دو تا بیانیه به زبان انگلیسی خونده امه. بشه و خوشبندت همون رو حالا به زبان فارسی هم خواهند خون و تمام شوراهایی که 90 تا 95 درصد شوراهای انگلیسی خواهد بود و بیشترین اشاره حول محور رژیم چنج می‌چرخه و ام. که در حال یعنی این گفت‌وگویی که کردیم بنابر این شده که مستقیما خود نظام و خود رژیم مورد حمله قرار بگیره و حالا اون اندیشه که این رژیم داره ازش پیروی می‌کنه و تو این راست است و دقیقاً سخنرانمون هم دقیقاً هر تاشی که میخوان گفتگو بکنن هر دو به زبان انگلیسی قرار بیانیه بدن و مردمم هم حالا به اون بیانیه رو امضا بکنند پس از نشست پس از اون میگم نشست پس از اون هماییش گرده همایی هم قراری که همون اکیپ به صورت پیاده توی دانتان توی خیابون بزرگ شهر راه بیافتند و بیانیه ساده میشه با امضاهایی هایی که جمع میشه میره برای پارلمان بسیار خوب. خیلی خوب به گونه‌ای باید عمل بکنید که هموطنانی که میان هموطنانی که میان چیز نباشه بعد از تذارات پراکنه نفی میرن خونه ارتباط قطع نشید بعد که تلفون تماسی ایمیلی ببینید از اونها که فعاله داشته باشید که بتوانید رو برنامه هایی بعدی روشون حساب بکنید و به استبایی که حلقه یک ای از فعالان تو شهر داشته باشید همینجوری همه بیان و برن حیف فرصت‌سازی میشه فقط ما یه دونه یه وبسایت داریم یه دونه کانال تلگرامی داریم و این کانال تلگرامی رو با شماره تلفن روی یه سری کاغذهای کوچیک پرینتش کردیم که اینها رو میدیم دست کسانی که میان و به جز اون هم به سه شماره تلفن داریم که زمانی که کسانی ام. که میان اونجا ببینیم بینشون هستن حالا دوست دارن که همکاری بکنن دوست دارن کار بکنن که این راستا میدیم شماره ها رو بهشون و این گروه رو جمع آوریم ببینیم همینا تن هستن که من در باشون در ارتباطم و دیگر دوستانی که حالا هر کلو پنجاه تا صد تا رو در پیوند هستن و توی این فضای مجازی رو پخشش کردیم که دستسیامون باشه و همیشه هم هر حمایتی که قرار اجرا بشه توی اون برگاه ها پرس میشه پوستراش و همه قشنگ میبینن و در جریان این موضوع قرار میگیرن بسیار آلیست، بسیار آلیست مهداد جان این... درود بر تو روزت خوش، مهداد هم دروبینش بازه؟ بله، منم یه درود بگم به مهداد جان و دیگر دانی که اومدن درود بر همه دوستان، خوشحالم که همه رو میبینم به دیجه کاپیتان کرمی عرجمند و درودی بهشون بگم به قوان رادفندی خب آرشان اگر که اگر که شما همراهید برنامه رو آغاز بکنیم چون برنامه آموز گفتار نیست برنامه کلاسای تئوری که هفته های پیش پیشم نیست بلکه یک طوفان آرا و اندیشه هاست از کارهایی که میشود کرد از کمکهایی هایی که میشود به گران کرد چه برای هممینانانی که درون ایرانن چه اونایی که بیرون ایرانن و طبیعتا همه زوایا و همه نکات رو یک تن نمیدونه من برخی نکات رو در حقیقت مثل شما تو ذهنم هست که عنوان کنم ولی یه پیشگفتار دارم بگم آرشون و بعد از کاپتان کریم خواهش کرده بودم که ایشون به عنوان نظامی نکاتی رو که میتونه کمک بکنه به ایمنی بچه ها و به کارآمد بودن این مبارزات خیابانی پای ناوردن ریسک دستگیر شدن و آسیب دیدن و توانمند کردن بیشتر در آسیب زدن اینا رو همه رو نکاتی که میدونه با ما در میون بذاره بعد قطعا دوستان دیگری که تجربیات تو این زمینه دارن از مشاهداتشون یا از چیزایی که اینور بر دیدن میتونن همراهی بکنن در مجموعی برنامه گروهی سری یعنی همه باید مشارکت بکنن اونایی که عادت نکاتی برای گفتن دارن و خوبه که تقسیم بشه بین آنچه که در خیابان ها میگذره در ایران و اونچه که از دست هموطنان خواهی از کشور برمیرد یعنی دوتا به صداق مغوله جداست که امیدوارم دوستانی که برنامه رو میبینن از شبکه های اجتماعی از یوتیوب الان زنده داریم پخش میشیم برنامه رو مخصم بخشی که نکات گفته میشه رو پخش کنن ممکنه دوتا سه تا نکته بدد بخور جان چند نفر را نجات بده و ممکنه که در پیکارای خیابانی کمک حال هممیهنان جوان ما در خیابان باشه بنابراین در این زمینه لطفا کم همتی و تنبلی نکنید به هر چقدر میتوانید کسانی که واقعا تجربه نبرد خیابانی ندارن و اینجوری دارن در یه جنگ نابرابر مورد حمله قرار میگیرن و اینگونه کمک کنید هر زمان که آراشان لازمه بگو من پیش گفتاری بگم و بعد سراغ کپتان کرمی و بقیه دوستان بگیم سپاسگذارم از شما صد نجات حتما یه مهر کنیم پیش از هر چیزی هوس رو هم به من بدین سپاسگزار میشن بله، حتما حال دوستانی که سابقه نظامیگری دارن از جمله مقدار خودمون یه مقداری میتوانند که باز از چند نکته دیگری که به ذهنشون میرسه با همبطنان ها میون بذارن چه داریم باید بذاریم وسط یعنی زمانی نیست که بخوایم که با این جریان بخواهیم که به صلاح مدارا و مماشات بکنیم ما یه جنبش فرهنگی هستیم که به دنبال برکشیدن ایران پیش از اسلامی به طور خلاصه ولی اصل قضیه است که امروز همین من و شما از دو متری با گلوله داغ مورد حمله قرار میگیره دختر 18 ساله، زن 50 ساله به خون خودش میگلته اینجا یه کسی بشینه به آقای نکاتی که داریم میگین فرهنگی نیست من خودم شخصا میتونم با مشت تو دهنش بزنم که آدل انقدر بیشور باشه و انقدر بیشرافت که فکر کنه وقتی ایران همچین بلایی داره سر هممیهنش میاد و به انسانهای این گونه داره رفتار میشه ما اینجا بشینیم و گه مثلا درس که میدونم نکات فرهنگی و تاریخی بگیم اون جای خودش داره کمک کرد برای اینکه بستر ساخته بشه حالا در برابر جان همه هممینان همه ما مسئولیم من آمادگی دارم آراشون شما هم فکر کنم سپاس بزارم سپاس بزارم سپاس بزارم از شما ژاد به نام ایران و با درود به همگی دوستان و یارانی که در اون تالار هستن و دوستانی که از یوتیوب دارن برنامه رو به صورت زندگی می بینم همونطور که صاد نژادی پیش گفتفتار کوساهی رو داشتن برنامه امروز جدا از برنامه هایی هستش که در هفته پیش درباره اوستا و پرسش و پاسخهایی که در او راستستا بود انجام میشد، این هفته برنامه شرایط روز، ما جستایی رو در پیش به استادجات هستیم البته همطور که خودتون گفتیم جستاد نه یه برای آگاه شدن بیشتر با عنوان خوریشکاری یا وظایف ما ایرانیانه درون مرز و بیرون مرز با این فیزش ها و با این رفتارهایی هایی که باید چکم. پیش از هر چیزی اجر قمبری شما دستتون رو بالا گرفتین اگر مصی هست می بگین بگیم بگین تا بعد برنامه رو بیاغایم حالا قبل از که برنامه رو آغاز بکنید من فقط، خواستم یه یادآوری بکنم به دوستان که ساعت‌هایی در اون ایران تغییر کرده من چون می‌دونستم بر اساس روال همین 7 8 سال پیش دوستان شاید برخی شاید ساعت‌ها رو متوجه نشن که تغییر کرده اومدم چند تنی از دوستان اومده بودن و گفتم که یک ساعتی تغییر کرده و خوردن 20 دقیقه‌ای هم با دوستان یه گفتی زدیم و رفت رفتیم و اومدیم اینه که من خواستم فقط به دوستان باز یاد بکنیم که ساعت‌ها تغییر کرده همیشه ساعت ۲۰۳ ایران رو نظر می‌گیریم اینه من قبل از اینکه برنامه آغاز بشه می‌خواستم بگم سفاس بزن تو گروه تلگرامی توی برگ تلگرامی جنبش همین رو نوشتیم تحت این عنوان که ساعت رو جا به جا شده دوستان اگر چنان چه حالا هر پیامی می ببینیم یا اینکه میخوایم بدونیم نشستی هست یا برنامه‌ای هست و عنوان برنامهش هست مطمئننا در برگه سگرون یا برگه های یکجنبهش میتونید اون رو ببینیم و مطمئنا اونجا با آگاهی دوستان خواهد رسید سپاس بگذارم استاد نجات در پیشگاه شما هستیم حغاز سخن از همه دوستان درود بر همگی آنجا که امروز در شهر های کشورمونیکگذره چیز تازه نیست این یک طوفان ویرانگری است که 1400 ساله بر ایران چیره شده گاهی این طوفان یه مقدار فروکش کرده و گاهی اومده و ریشه هر هرچی درخت و گیاه و جاندار و انسان از روی سرزمین ایران برداشته و برکند و نابود کرده این طوفان 1400 ساله هنوز داره قربانی میگیره کسانی که امروز در خیابان با باتون میزنن و جمجمه ی خانم می یه خانم متلاشی میکنن یه دختر کمسن ناسا رو با گلوله با پنج گوله شش گوله میکشن به گونه این نوجوان مملکت رو میزنن که انسان حتی فکر نمیکنه یک متجاوز یک بچه دوز رو بشه بعد این گونه زد تو کلانتری آگاهی اینها نشاندنده این است که اینها از یک آبشخور ارتزاق کردند. اینها تغذیه شده از یک ایدئولوژی هستند. اینها برآمده از یه کیش و شریعت هستند همون کاری که در قادسیه سعد بن عبی وقاص و سپاه اسلام با ایرانیا کرد همون کاری که در نهاوند کرد همون کاری که در شهرهای ایران کرد زن و ها رو به اسارت برد مردها رو سر برید اموالشون رو غارت کرد اسبشون رو برداشت ظروف خونه‌شون رو برداشت اینا دقیقاً فرزندان ها. یعنی به درستی میگن ما فرزندان همون‌ها این واقعاً فرزندان همون‌ها این این شرایط شرط جنگی است. جنگ تمدنی است. جنگ میان ایرانیت و اسلامیت. آن چیزی که داره برای هموطن ما میگذره در هیچ جا پیشینه نداره. اونایی که میگن ایران کره شمالی شده، به کره شمالی دارن توهین میکنن. کره شمالی گشته ارشاد نداره که مردم رو سوار کنه به خاطر موی زن جسد دختره رو تحویل بده. کره شمالی که از این اختلاسای میلیاردی هر هفته توش انجام نمیشه. 100 دلار بشه آقای رئیس جمهورش میگیره اون وزیر یا اون وکیلو آویزون میکنه کره شمالی که اینقدر طول و توله در اروپا امریکا بمونه آزاد و انگل زده نداره کدوم شما کجای لندن یا تورنتو یا واشنگتن دی سی رفتید یا رو بچه آزادی از کره شمالی بوده کره شمالی اگر فقر نیمه فقر هرچی اساس همه هست اینقدر نگینی ایران کره شمالی شده دارین جفا میکنین به کره شمالی بدبخت این نظام یه نظام عجیب و غریبیش. بعضی میگن نظام دیکتاتوری آقا نظام دیکتاتوری حساب کتابی داره اگر یکی زد باعث مرگ دختر 22 ساله بیگونا شود به خاطر مثلا بد حجابی برای اینکه خودش درد دردسر نشه اون آدمو میگیره قربانی میکنیم یا آقا این مسببش بوده ببینیم ما این انداختیم سی سال زندان این انداختیم حبس ابد اینو اخراج کردیم نمیدونم 10 سال زندانش دادیم برای اینکه مردم رو آروم کنه حکومت دیکتاتوری این کارو میکنن. اینها این, این کارم نمیکنن چون خودشون رو مالک میدونن اینا مردم و اسیر و عبیر خودشون میدونن اینا زن بچه مردم و خودشون میدونن یا آقا که کشتیم فدای که کشتیم یکی از خودمون رو بیام اینجا دراز کنیم قربانی کنیم بگیم چی بگیم چرا زدی کشتی ما از 1400 سال داریم میکشیم این قدایی نگین اوقات دیگه تو هم حساب داره آقا دورور ایران تو منطقه تو امریکای جنوبی تو آسیا هنوز دکتاتوری هستن کدومشون این کار رو یه مواقع یه ذره امتیاز می ده. مردم آقا مردم نفس بکشن آشوب نشه شما نگاه کنید با یه سری افثال گسیخته طرفی برای همین باید یاد بگیریم وقتی زدن دو تا بزنیم چگونه میشه این کار روی ای که دارو که دوستان بعد پس از من در سخن میگن ما به ا به این احلبه چقدر بدهکاری حالا ما که فامیلشون نبودیم. ما که ایرانی هستیم. اونا هم که از کشور همسایی بودن. ما به این امعت ها چقدر بدهکاریم. خدماتی که اینه به ما کردن. محبت که به ما کردن. اینقدر برای ما ایجاد آبادانی و تمدن کردن. این همه پیامت های خوب و شیرین داشته و حضور اینا در زندگی ما الحمدلله به 1400 سال نکفت و بدبختی چقدر ما به اینا بده کاریم؟ آیا یه سال قدرت حکومت بهشون بدهکار بده کار بودیم؟ آیا ده سال بده کاریم؟ آیا باست اینکه خیلی بهشون مدیون و وام داریم 100 سال؟ آقا 1400 ساله. 1400 ساله ما داریم بدهی به اینا میدیم. کدوم ملت شما در جان سراغ دارید؟ این گونه اسیر و عبیر یه دهی شده باشه که خودشون منسوب منصوب به یک خانواده میدونن و آمدن و اسارت گرفتن 1400 ساله. با یک استثنای های کوتایی مثل دوران پلبی یکی دو دوره کوتاه دیگر همیشه اسارت بوده چقدر ما باید پس بدیم به فاطمه زهراب علی و حسین به خاطر محبتاشون به خاطر بزرگواریاشون در حق ملت ایران که من نمیدونم چی بود و کجا بوده آقا شما به یکی نیکی میکنی یه تشکر میکنی تموم میشه بهش نیکی میکنی میاد از تو قدردانی میکنه دوبار نیکی تو رو پاسخ میده اینا که ما نیکی ما بدی هم فرض کنیم نیکی کرده بودن فرض محال چقدر ما باید هزینه بدیم چقدر باید بدبختی بکشیم چند نسل ایرانی باید تویدار 400 سال بسوزه من میکروفون رو میکنم به دوستان که در مورد آنچه که در شهرهای ایران میشود انجام بشه و کمک بکنه به مبارزان، میزان دستگیری‌ها رو پایین بیاره، میزان کشدار رو پایین بیاره و دست مردم رو بالا بگیره تا جایی که ممکنه با شما صحبت بکنند. یه نکاتی هم هست در رابطه با نقش ما در برون مرز. ما در برون مرز چه میتونیم انجام بدیم؟ که خیلی هم اتفاقی کار انجام بدیم. اونها هم اونایی که گفته شد که چه بهتر، اونایی که نشد، من باز میکوشم در پایان بهش بپردازم. از من پایان فعلاً سپاسگزارم. بذارم استاد نجات ما خب بدهکار نیستیم من در راسته گفته شما میکنم که ما هم نداریم موضوع اینجاست که در زیر سلطه اینها هستیم و یه جوره یه جوره گفت الان در یک زندانی به سر میاریم که زندانبانمون اینها هستن و چاره ای هم بجز این نداریم برای مبارزه کاپتان کرمی گرامی در پیشگاه شما هستیم سخنران شما رو میشویم راهکارهای شما رو میشویم با دوستانو درود در هموزمان هموطن عزیزم اویدارم که همیشه شاد و پاینده باشیم من گفتار شاهنجان رو در قبل از که برنامه شروع بشه اون نکات رو اگر کسانی گوش دادن من فکر میکنم ۸۰ درصد صحبت‌های من رو جناب شاهین کردن به شکل این که سرمطلب و اومدن، مطرح کردند و برای اینکه ما بتونیم در مقابل این جانورانی که میان و جوانان ما رو میکشند و قصد کشتار ما رو دارن و نابودی من و قهارت رو دارن ما بخوایم کاری انجام بدیم این یه جا... کلاس میخواد یک از بحثهایی میخواد تا ما برسیم به نقطه‌ای که ما کار عملیاتی انجام میدیم زمانی که ما میه صحبت میکنیم که آقا برا مثال میگن بیاین برین روغن بریزین رو شیشه ماشین و ماشین رو شیشهش رو نمیبینه یا آقا بیاین برین کوکتل درست بکنین و کوکتل بزنین به این جماعت اینها اون آخرین نقطه کارهای ما هستش. همین که شاینجان فرمودن ما می میباید کاری بکنیم این درست که در ارتش به ما یاد دادم. من در اپنی بعد بگم من کرمی هستم افسر خالبان نیروی دریایی شاهنشایی هستم. و باید افتخارم اینو میگم. من در امریکا تحصیل کردم دوران نظامی رو و در این دانشگرده که بهترین دانشگرده نظامی دنیا هستند به ما یک چیزی رو یاد دادن. ما میباید دشمن رو بکشیم و خود رو حفظ بکنیم. این چیزی است که ما یاد گرفتیم. در اینجا بیشترین کاری که ما میباید انجام بدیم این است که خود رو حفظ بکنیم برای آزادی ایران و دشمن رو نابود بکنیم. برای اینکه ما بتونیم موفق بشیم در این کار من خلاصه میگم اگر وقتی بود بعدا میتونم توضیح کاملتری بدم شما اول میبایست انسان رو پیدا بکنید که قدرت و توانایی مقابله با اینا رو داشته باشن یعنی اگر یه کسی اومد امروز گفت آ گناه داره من اگر این سپاهی یا این بسیجی رو یا این پلیس حتی اون پلیس ینا انسان‌های نادان و احمقی هستن منم می‌دونم. ولی ما از اون مرحله که اینا نادانن احمقن نمیفهمن خودشون حالا چرا می‌بایست چنان ضربه‌ای بزنیم که اینا رو حفظشون، حذفشون بکنیم از میدان به ما دیگه رقتی نداره اینا نادانن 43 سال دیدن چه بالای سر ما بودن اینا اگه نادان نبودن اینو درک میکردن که رئیس رو فرار میکنن اینا در مقابل مردم ما میمونن اینا اگر میفهمیدن این همه فیلم و مسائلی که از دختران و پسران اینا عیاشی میکنن از نتیجه خمینی و نوی خوبلی در کانادا لخت میخوابه کنا، کنار کنار با اون خواننده جوان کانادایی اون پسر امریکایی کانادایی جاستین بیور میگن چی میگن وقتی که اینها رو میبینند باید عقل شعورشون برسه که یک دختر جوان ایرانی رو نمیان بر مغزش بکوبن و بکوشنش به خاطر موش. اگه میخواین شما انقدر مسلمون هستین که این مسائل رو مطرح کنی بس عیاشی رو نگاه کن. برگردیم سر کارمون. ما میبایستی در ایران و در خارج از کشور فرقی نمی کنه. خارج از این یه میکنیم. برای اینکه ما در کشورهای قانونی زندگی میکنیم. نمی همه کاری رو همه جوری انجام بدیم. ولی در ایران ما میبایست هسته رو تشکیل بدیم, هسته مقاومت. این هسته رو می‌بایستی با همدیگه صحبت بکنیم دوستان. اونهایی که وطن پرست هستند. اونهایی که به آینده بچه هاشون، برادرشون, خواهرشون دارن فکر میکنن و به آینده انسانیت فکر میکنن. ما باید بیایم رو تشکیل بدیم. در این هسته ما میبایست این درس ها رو یاد بدیم. و این به این شکل است. ما اگر بخویم یک عملیاتی رو انجام بدیم در ارتش من در جنگ ایران ایران بودم ما اگر بخویم این عملیات رو انجام بدیم و موفق بشیم که امیتور ما در نیروی دریایی 67 روز اول جنگ با جنگو تموم کردیم دوستان اگر 8 سال طول کشید بحث چیز دیگه 67 روز ما جنگ دریایی ایران و ایران رو به نفع خودمون تموم کردیم ما اگر این کارو بکنیم می بایستید. اول بفهمیم چرا ما میخوایم این کارو بکنیم ما برای چی میبایست در مقابله جمهوری کشیف اسلامی تروریست قرار بدیم این واضیع ما دیگه نمی‌تونم اینو توضیح بدم بعد می‌بایست این هستاره تشکیل بدیم اطلاعات دوستان هموطن همراز من اطلاعات اطلاعات اطلاعات 50 درصد بیشتر عملیات ما رو انجام میده برید نفوس پیدا بکنید اطلاع پیدا بکنید اینها کجا زندگی میکنند چی کار می کی هستند خانواده کیه وقتی که زندگی رو بر ما حرام کردن زندگی می باید شبها بر خانواده اینا حرام بشه شبها اینا باید ناارام بخوابن این میشه اطلاعات. وقتی که ما این فرمیشن اطلاعات رو پیدا کردیم ما های خودمون رو مشخص میکنیم و هدف‌های ما این هستش که ما کجا می‌بایستی این هدفی که ما علا دنیم چگونه می این حبت هدف رو نابود بکنیم برای نابودی این هدف ما حالا باید تهر بریزیم ما, ما میخواهیم بریم در نقطه A و نقطه یک و یک هدفی رو پیدا کردیم و می‌خواییم باید تراحی بکنیم چه کسانی باید برن، با چه وسیله‌ای برن وقتی که اونجا رسیدن به هدف حمله کردن راه فرار از هدف چی هستش بعد که این هدف رو ما اومدیم بهش حمله کردیم و نابودش کردیم یک عیده دیگه باید برن نگاه کنن این هدف در چه حد نابود شده و این حرکتی که ما انجام دادیم این نقشهی که ما ریختیم این ترهی که ما ریختیم چقدر موفق بوده اگر جایی از این تر, تر ما اشکال داشته حالا باید ب این درسی است که می‌بایست به طور کلی نشست و در موردش صحبت کرد و آموزش داد. آموزش بهترین وسیله است که ما میتونیم جان جوانهای خود اون رو حفظ کنیم. همینطوری که شما میبینین خلبانان نظامی با آموزش میان در دل خاک دشمن صدها موشک و رگبار و زده هوایی بهشون میزنه میرن و بر میگردن و صالب اون آموزش هستشون. مسئله دوم که چون من نمیدم چقدر وقت دارم باید چقدر کوتاه صحبت کنم مسئله دوم این هستش که دوستان در مورد این که شما با این هسته هاتون میتونین چه برنامه‌ای رو با بقیه مردم در میون بذارین نه بدون اینکه شما رو شناسایی بکنن ولی میتونین مردم رو راهنمایی بکنین وقتی که شما در یک شهر بزرگی مثل تهران یا یک شهر کوچکتری دارین میدین در مقابله با این رژیم خونخار تروریست جانور وحشی مقابله بکنین در یک جا بودن در یک جا اعلام کردن به رژیم کمک میکنه که از قدرت بیشتری برخوردار باشه همون دوباره همون کاری که ما باید بکنیم اونا میکنن اطلاعات, اطلاعات اطلاعات اطلاعات اطلاعات رو میگیرن ما میخوایم بریم در میدون شهیات جمع بشیم در اونجا تظاهرات بکنیم ساعت چهار میرن عواملیشون رو اونجا می‌ذارن، شخصی‌هاشون رو می‌ذارن، کیفا رو کولشون می‌اندازن، بعد که شما یکی رو می‌گیرین در اینو ادویش بکنین، کتکش بزنین که من اعتقاد به این ندارم، شما بعد اینو حذفش بکنین از میدان. و بعد میان می‌بینین که این کیف به کولا میان جلو شما رو میگیرن آقا نذارین گناه ترن، هولش می‌دن یا رو فرارش می‌دن میره به یه طرف. در نتیجه ما بعد همین کارو بکنیم، ما باید در یک شهر که هستیم بدون اینکه که اصلا به رژیم بگیم، باید به مردممون، به خانوادمون، به همسایه هامون، به اونایی که میشناسیم و میدونیم که اینا اهل رفتن بیرون هستن، بگیم آجان در هر نقطه شهر صد نفر بیان 100 نفر بیان اونجا شعار بدن، شلوغ بکنن نیروهای این سرکوبگر میباید اگر در ده نقطه شهر یا اگه در 50 نقطه شهر مس تهران بشه اینا باید نیروشون تقسیم بر 50 بکنن شما در مقابل اینجوری کمتری قرار گرفتید این در حالت ایناست که میخوان در مقابل این نیروها وای این و اینا رو تقسیمشون بکنیم، کمیشون بکنیم. چرا ما این کارو میکنیم اون هسته هایی که من خدمتتون از کردم میباید طراحی بکنن بشینن اهدافو نگاه بکنن بعد بیان اون عملیات رو انجام بدن اونها میتونن در این نقاط در پشت صحنه بیستن وقتی که این نیروها رو درگیر شده ما مردم یک بار وارد این کارزار میشن و اون حدفی که دارن انجام میدن و سریع دور میشن من اگه بیام اینجا به شما خدمت شما عرض بکنم که فقط بگم بلا آقایم برید اونجا وقتی یکی رو گرفتین یه دستش یه لوله آهم میخواد، یه دستش رو خورد بکنیم و مچه پای دیگهش رو بکنیم شش ماه از صحنه خارج میشه. خب من میتونم این چیزها رو بگم. ولی من فکر میکنم قبل از این ما میبایستی بشینیم، فکر کنیم و این عملیات رو به شکل بسیار زیبا و قشنگ انجام بدیم. و اگر وقتی بود من خدمتتون عرض میکنم ولی گفتار بسیار ساده، کوچیک رو بگیم بگیم سعی کنین این عملیات و این حرکات رو در نقاط مختلف شهر انجام بدین. سعی کنین مردم دیگه که میرن جلو و درگیر میشن، شماها که اون ها هستین، با اون وسایلی که دارین حمله کنین. حالا اگر فکر میکنیم که اینا یک جمعین یا هم, هم استادن، میتونین با کوتل، با کوتل میتونین حمله بکنین ولی حمله میکنین و میرین نمییستین و دور میشین برای عملیات بعدی. از همه مهمتر برای همه مردم، هموطنان عزیز، ما همه انسانیم. ما همهمون در یک سن سالی هستیم یه قدرتی داریم. شما اگه در روز با اینا جنگ و گوریز داشته باشین و دائم اینا رو درگیر بکنیم، اینا خسته میشن. بدن در شب نیاز به استراحت داره همه انسان در شب است که میباید به اینا حمله بکنیم، در شب است که اینا رو باید نابود بکنیم به هر شکلی هستش. من فعلا صحبت همون تمام بکنم اگر چنان چه مسئله این بودش من در خدمتون هستم جایی که نوشته رهبری اون یه بحث کلی هستش دوستان در مورد رهبری و داره یک مسائلی انجام میشه امیدواریم ما 43 سال منتظر یک مسائلی هستیم و مسئله رهبری بسیار بسیار مهم هستش و اون چیزی هستش که شاید در اینجا من در مورد بعضی مسائلش نتونم صحبتی بکنم و اگر صحبتی هستش به یک دیگه ای در برنامه دیگه با اینجا این کار رو انجام بدیم درود در همهگی شما سپاسگزارم از شما جامع کامتر کرمی یکی از دوستان توی یوتیوب پیامی گذاشتن کامنتی گذاشتن و نوشتن که بیشتر جمع شدن یعنی وجود حد اکثری در خیابان خودش باعث ایجاد امنیت میشه و میشه که به این شکل از هم بیشتر مراقبت کرد و هم همینه وقتی زمانی که ما تفاوت نشینیم و همه توی تمام نقاطی که همونطور که شما فرمودید توی بخش زیادی از حایتیس تو محلی خودش نیازی نیست همه بولنش برن توی میدون شهر یاد یا همه گل هم برن فیامونه فرشته یا برن جایی که همین اعلام میشه که شلوغه نیازی نیست بریم حتما اونجا هرکسی هستههای خودش رو تشکیل بده توی محلی خودش این باعث میشه که هم شما آشنایی به محل خودت داشته باشی برای فرار کردن برای اینکه بدونی چطور بایستی زمانی که دنبال دارم میکنه از کجاها میتونید گریز داشته باشی و اینکه از کجاها میتونی بهشون حمله کنی چه از پشت چه از پهلو به این نیروها ضربه بزنی هم این رو آشنایی دارید و هم, هم این که زمانی که توی محله‌های کوچیک این حرکت ها شکل بگیره مطمئناً باعث میشه که اونها هم نیروهاشون رو تقسیم بکنن به تعداد کمتر خب وقتی نیروی مهاجم تعدادش کمتر باشه و نیروی تدافعی که مردم هستن بیشتر حالت تدافعی یعنی بعد به صورت حجومی وارد عمل میشن این شک باشه خب قاعدتاً شما پیروز میدان خواهید بود چرا که شما گویناتون باز کردین آخه مطلبی رو می‌خواستین بگین من خواستم برستون بستونم. ببینین در کشورهای متمدنی مثل امریکا، اروپا اگر یک دفعه سه میلیون آدم تو سیابون را بیفته و یک تظاهراتی را بندازه اون یک بحث دیگه ای هستش. اون مسئله این هستش که جانورانی مثل اینا که شایین دقیقاً مطرح کرد که اینا چه جور جانورانی هستند ما اون مشکل رو نداریم. ما در اون وضعیت نیستیم. ما در وضعیتی هستیم که با یک دشمنی که میخواد ما رو نابود بکنه ما مقابله محاید بکنیم برای مقابله ما نیاز به نمایش نداریم ما نیاز به درگیری داریم و در این درگیری ما باید موفق بشیم برای که شما دشمن رو ضعیف بکنید چیکار میکنید؟ دشمن رو تیکه تیکه میکنین. شما اینها مگه میتونند؟ میتونن اگر مردم ایران در هر شهری بیان و این عملیات رو به این شکل انجام بدن اینا نه توانایی دارن که تمام کنترل کنترول بکنن نه توانایی دارن که اینا در از نیروهای دیگه به شهرهای دیگه بفرستن در ندیجه شما میبایست دشمن رو تضعیفش بکنین و از ضعف دشمن استفاده بکنین و این عملیاتی که میخواین با قدرت انجام بدین نمیشه که شما برین یکی رو گرفتن یک نفر رو گرفتن فکر کنم فیلم دیدم در قم بود با کوکل انداخته بودن، طرف پرده و زمین آتیش گرفته بود، بقیه با سوزن فوتش میکردن خاموش بشه. روستان عزیز، اگر شماها میخوایین به عنوان یک انسان رفتار بکنین، در این دنیایی که در،, در ایران وجود داره دنیای انسانیت نیست. اول میبایستی که شما انسانها رو نجات بدین و اون دنیای انسانیت رو بسازید. الان دنیای دنیایی هستش که شما می بایست در مقابل دشمن نادان بیخرد تا دندان مسلح و جنایتکار و آدمکش غارتگر بی بی هر چی که شما بگی اینا میچسبه مق... در مقابل اینا هستید شما نمیتونین به عنوان یک انسان به اینا نگاه بکنیم. بزarin بسوزن من میگم اگر کسی علاقه من به کشتن کسی نیست مگه, مگه در جنگ ایران ایران مگه من خلبان نظامی مگه آدم کشمن بودم اگر من جلوی ایرانی، سرباز ایرانی رو نمی‌گرفتم دوستان عزیز شنیدین ایران در, خو، در خورمشهر به خاطر یک بانو، جوان ایرانی، دختر ایرانی که ایرانی برده بودنشون طرف طرف تا تکاور که برابر هر تکاور برای هزار تا سرباز معمولی است ما تا تکاور را از دست دادیم ما صدها خلبان را از دست دادیم در جنگ کشورمون به دست دشمن نیفته چجور میتونیم بشینیم اینجا و یک نابخرد جنایتکار رو پیداش بکنیم حالا تازه چند تا کشته دادیم چند تا رو پیدا کردیم که حالا میباید حسبشون حصف، بکنیم حالا میخوان دست و پاشونو بشکونن که شیشمه برن بیرون یا ناقصشون بکنی یا چنان بر مغزشون بزنین که یه جان همونجا جانشون رو رو دست بدن وا کاری ما نمیتونیم این داستانی که بشینین اونجا یه اونهایی که میرن یا یا جلو اول بعد اونها رو بزنین برای که اینا درست هم هستن که طرایی کردن شما در میدان شهیاد امروز تظاهرات دارین افراد رو گذاشتن و هستن این دیگه اینا طرحشونه بذارن اون طرحشونه عمل میکنن تا یکیشون گرفتار میشه ده تاشون میاد آقا نزنید نزنین، نزنید گناه داره نزنین این حرفا نیستش این حرفا نیستش برید قسمت های مختلف شد اون اون گروه هایی که بعد تشکیل بشه جوون رو تشکیل بدین اگه میخواین بمونید زنده بمونین در آینده داشته باشین می طوری رفتار بکنین که اونا رو بکشین خودتون زنده بمونید تقسیم بکنین نیرو درگیر بشین در نقاط مختلف شهر، مردم رو راهنمایی کنین که در نقاط مختلف شهر، به قول شما در محله بلند بشین، نیروهای دشمن رو تقسیم بکنین چنان که به اینا رسیدین، چنان با اینا عمل بکنین که اینا رو حذفشون بکنین. کارو به هر شکلیه. من ساده ترینش رو گفتم، یک دست و یک پای دیگهش رو دست راست و پای چپش رو اگه از با ضربه ای بزنین که استخونه پاش و این دستش بشکنه 6 ماه هست شده از این و این شخص نمیتونه بیاد در داخل این گروه از زیتش کوشش سپاسگزارم از شما جناب کرمی استاد شما استاد شما شما اعتنای زدید من می میکنم ندیده بودم خواهش میکنم من میخواستم که چند تا نکته رو چون صحبت خیابان ها و نبرد خیابانی شد و که برخی از دوستان در درون ایران تجربه داشتن گفته بودند و به صورت یک دو سه چهار بگم برای اینکه خیلی شهرهای بگم به درد می‌خوره که دوستان بدونه یک هم چنان که کاپیتان کرمی گفت اگر شما هنگامی دستتون بیاد به نیروی سرکوب و شما چند نفرین و اون افتاده و درگیره و شما در حقیقت گرفتینش پس از اینکه زدی یه سری از هموطنان شما رو شل کرد و ناکار کرده دستکم کاری که باید بکنید باید کاری بکنید که اون آدم نتونه فردا برای سرکوب برگرده نتونه پس فردا برای سرکوب برگرده باید کاری کنید که دستکم برای مدتی از میدان بیرون باشه یه کاری بکنید که نتونه راه بره یا یه کاری بکنید که نتونه به خیابان برگرده و بره تا چند ماه بستری بشه چند هفته دستکم بستری بشه چرا برای اینکه برمیگرده با خشم بیشتر و مطمئن بشه با گوله میزنه یکی دیگه از شما رو پس این ها رو بذارید برای یه موقع دیگری چون با این بزرگواری احموانتون جون هم قطار خودتون هم‌شریخ خودتون هموطن خودتون به خطر و وسایلی که از اون هست و میفته دست شما موتورسیکلت باتوم تیزر ارث کنم تقریبا 20 سیمه شما باید یا اینو بردارید یا اگر بر برنمی‌دارید منهدم کنید بعد کاری بکنید اون وسیله دیگه قابل استفاده نباشه اون موتور چهار ساعت بعد زیر پای یکی دیگه برای سرکوب شما نباشه. اون باتون دست یک بیشرف دیگری برای که تو مغز و سرکله مادر شما تو خیابون بزنه نباشه زحمت می کشید میگیرید دینا رو یا از کار بینندازید یا بردارید ول نکنید برید. چون سختی کار هنگامی که شما بین دسترسی بدا می کنید از اون به گیرید که دیگه سختی نداره. یا یاوردارید یا اگر میکنه ریسکی است که همراه شما باشه نابودش کنید نکته سوم از خونه که میرون میاین رنگهای عادی بپوشید با پیرن تی تیشرتی که رنگش سبزه یا فرکنید نارنجیه رنگ زرده که توی جمعیت به چشم میاد مخصوصا اگه فعال باشید اونو از دور شناسایی میکنند بعد میگن مثلا برو سراغ اون زرده رنگ خاکستری سورمهای سفید رنگ کرم رنگایی که زیاد ازش پوشیده میشه به چشم نمیاد نه چیه نمیدونن که اون کسی که خیلی فعال بود کی بود همین دو جمعیت همه هستن بگم نکته 4م تیشرت که میپوشید اگر روش پیرن بپوشید خیلی خوبه برای اینکه اگه با پیرن شما رو شناسایی کردن مخصوصا وارد یه کوچه ای شده دارن تعقیبت میکنن میدونی که ممکنه بگیرنت پیرن رو در بیری و بندازی دور اون همگا میتونی برگردی از کنارشون رد بشی انگار که شما اصلا اون نیستی چون اون پیرنه پیرنه مثلا سفید بوده تیشرتی که زیر تنته تیشرت مثلا آبیه تو اونها با اون اومدن چهرت رو که نهیدن یا چهره که نزدیک نهیدن اینجوری میتونی کمک بکنی برای اینکه بمونی جاهایی از این رنگا زده بودن یعنی شلی کردن با رنگ که رو طرف بمونه بعد برن یه جای از طرف گیر بیاندازن اینجوری مراحل کاری که میشه کرد بولیزو در بیارید و پشت رو وارونه بپوشید چون رنگ رد نمیشه و چون رنگ نمیده شما اگه بولیز رو پشت رو بپوشید اونا دنبال کسایی میگن که لک رنگ رو پیرنشون افتاده باشه اینم کمک میکنه نکته پنجم داشتن تالاب وقتی موتورها دست جمعی حرکت میکنن جمعیت که به دو سوی کوچه رفتن یا دو سه خیابون رفتن یه دفعه رو بکشن که از قبل آماده شدن کف زمین این باعث میشه چند تا موتوریا سرنگون بشه. نکته ششم ریختن روغن به ویژه روغن سوخته کف خیابون باعث لغزندگی میشه و چون نیروی سرکوشون بیشتر موتور سواران این گونا اسید می و میافتن. نکته هفتم این است که باید شرمی رو به خانواده های اینا منتقل کرد. وقتی من میبینم که این همه شهرهای کوچیک که ایران به حرکت در اومدن تو شهرهای کوچیک شناسایی این آملان سرکوب ساده است. میگم فلانی اون اسقره که خونش تو اون کوچه هست پسر فلانیه. اونجا باید مادر این رو که دید به مادرش گفت شرم بر تو با این طولهی که پس انداختی. باید وقتی پدرش رو میبینی میگه خاک بر سرتون با اون نونی که سر صفر بردی یه جنایتکار بیشر شرم رو باید طوری به خانواده اینا داد که پدر و مادر یا فرزند اینا تو خونه با پدر درگیر شن یا با فرزندشون درگیر شن که تو چه جانوری هستی که تا هم محله به من فوش میدن به من توفت میکنن لعنت هم میکنن این یعنی شرم گروهی دادن به اینها دوستان نکاتی که میگید یک دو سچا باشه افراد یادشون بمونه بشه باید استفاده کرد نکته هنگامی که میاین می میان و شما را احضار میکنن الان دوستانی هستن تلفن بشون زدن که آقا باید بیا اطلاع. نرید تو این بلبشور و تو این اوضاع افسا آدم خودش با پای خودش نمی اونجا میگه من اومدم چیکار می دارید حتی اگر خیلی هم شجاعت نرید بذارید گرفتار باشم بذارید نیرو انسانی کم داشته باشن. خود شما که با پای خودتون نواد برین توی مسلخ هیچ کار هیچ کاری نکنن چرا اصلا نگاتون اینکه شما را نگهدارن بیان دنبال تو نیرو باید بذارن باید فرسوده بشه، مستعلک بشه این درست جنگ فیزیکی برای جنگ روانی هم هست همجون زنگز آقای فلانی پاشو بیا اینجا تا الان نییدیم سراغ رففت اسلامی شامل حالت شده نخر هزاری بدیم بیان سراغ من که اگه منو بردید بمبررگ هزاریه خانواده من بدونن فردا افل به نام و, و حقوق بشر و ث تا از این سازمان های کوفت بگن آقا بچه من ازش ساعت پ روز در روز 20 سووزه خبری نیست نه اینکه شفاهی شما پاشه برید اونجا عین برایی که داره به قربانگاه میره. نکته 8 نکته بسیار بسیار مهم. هموطنانی که مغازه دارن تو پاساژ، تو خیابونه، اینوره، اونوره. دوربینا داره فیلم میگیره. پاک کنید. میان سراغتون اینا چند روز دیگه نفسشون که چاق بشه میان سراغتون که آقا اینجا دوربینشو به ما بده میخوام ببینیم اونایی که اونجا بودن کیوراشن شناسایی کنن. شما این دوربینتون رو پاک نکنید یه ده دستگیر میشن. شما مسبب خون اونها هم خواهید بود، مصبه شدن زندگی اونها خواهید بود. دوربین رو پاک کنه جرم کنه تو دوربینان حافظش پرش رو پاک کردم ندارم مال سه روز پیشو ندارم. مال پییرز رو مال دیروز هم ندارم. جرم کن نیست که حداقل کاری که می کرد. نکات دیگری باز که یاد میگم دوستان از این نکاتو رو بکنن. اینا چیزهایی که تو حافظه میمونه و کاربردیست، تا نکته نقطه میتونه جار پنج تا هموطن رو نجات بده سپاسگزارم جناب دکتر نجات، من محصول هستم از فرانکفورت میتونم یه دونه نکته اساسی دیگه هم بر ادامه‌ی نکتهایی که شما گفتین اضافه بکنم این که اگر کسانی تو خیابون چون من خودم تو اعتراضات سال 96 هشتم نهم دهم به من خودم تو خیابون بودم تو میدون بودم یه نکته خیلی مهمی که از کسایی که توسط ممورای رژیم مجروح میشن، خون میکنن، تو های ساچمهی بهشون شلیک میشه، گاز اشکاور میخورن، یا به هر دلیلی اینا باید سعی که به بیمارستان نرن چون خیلی از دوستها ها و ما رو همون دم بیمارستان گرفتن یعنی از روی تخت بیمارستان با اینکه مجبودن، وعداشتن بردن و خدا میدونه چه بلهی سرشون برد. این هم به نظر من دوست ها ما رعایت کنن حد دل مثل همون پست که آقای علی کریمی گذاشت من خیلی خوشم میدهشون از ایران داره حمایت میکنه واقعا از دل ایران. خودشون خودشون رو درمان میکنن با اتانول با مچینهایی که با آتیش و این چیزها می چیزت دوفونی کرد عداقل کاری که میتونم میکنه که خودشون درمان کنن و بیمارستانان رن. نکته بسیار درستی است اگر که زخ خیلی کاری باشه و خب برادرم بیمارستان بدی با جراحت سطحی و کوفتگی و باطوم خوردگی و حتی سرشکستن نیاز شدن بیمارستان بره میتونه که در خونه درمان بشه فوقش به دوستی آشنای فامیلی که تو این چیزا تبهر داره میتونه بخیه بزنه میتونه جلوی کبودی رو بگیره به اون مراجعه کنه خودش خودشو دست این عوامل حکومت نصبه سپاسگذارم آرشان از من پاییم سپاسگذارم از شما سنجا بانو آرتیمیس یک زدین گوینه در پیش کن سپاسگزارم از همه که در امروز زنگ نشست هستن و درود بر همگی من دو ناکیتره که به ذهنم رسید به نظرم خیلی خوب میاد که مردم باید از این پس انجام بدن یکیش همینه که شما باید برید زن و بچه های این افراد رو شناسایی کنید اینها فقط خودشون نیستن این پولایی که همیشه اینا در تمام این 44 سال حالا اگر شما حتی آمله سرکوب سپاه و بسیج نمیدونم حتی نیروی انتظامی هستی و میری چماق تو سر مردم میزنی شما نونی که داری میبری خونت نونیه که تو خونه ملت ایران داره زده میشه بنابراین هیچ زن و بچه اینا نمیتونن ادعا بکنن که آقا به ما چه؟ مثلا من دیدم میخوای ایرانی از این اداهای خیلی مثلا مهربانانه و دلرحمی و نمیخوان در زن و بچه هاشون چه گناهی داره؟ اینا همون زن و بچه های هستن که تو دوبه یا ترکیه و اینا میرن سیسمونی هاشون رو و پولی یا مفتای مایی ده پونزه میلیونی که تا به حال حالا که الان خیلی حقوق بیشتر شده تا ده پونزه میلیونی که تا چند سال پیش حقوق اینا بود اینا زن و بچه هاشون همه زندگی ها رو و نه در یک دونه از تظاهرات که تا, ب... تا کنون تو این چهار سال اتفاق افتاده یک دونه از اینا بچه خودشون کشته شدن حتی خون از دماغ زن بچه های خودشون نیمده کی گفته زن بچه ها اینا باید امان در امان باشن از خشم مردم ایران؟ این یک دومین که کاری که در همه جهان می و برای شرم سار کردن خانواده های اینا حتی مردم میرن روی در خونه مادر و پدر 90 ساله ای طرف هم می نویسن که قاتلا مثلا آدم کشانه می دونم عوامل جنایت نمیم شما دستتون تو آرنج تو خونه مردم ایران توف بروتون بیاد ننگ بر شما باد و باید اینا رو بتونن با حتی اسپری رنگی اینقدر برین رو در خونه ها اینا بنویسید که اینا بفهمن حتی بچه های اینا باید تو مدارس بولی بشن و مسخره بشن و بهشون توسط بچه دیگه بد و بیرا گفته بشه برای اینکه این فقط موضوع نمیدونم اون تعداد آدمی که در استخدام این حکومت هستن نیستن اگر شما فقط همون رو در نظر بگیرید شاید نمیشن مثلا کل ایران بشن یه میلیون ولی با خانواده‌هاشون که در نظر بگیرید نمیشن میشن 15 میلیون 20 میلیون سی میلیون آدم داره از قبیل این حکومت نون میخوره بدون این که هیچ پاسخی بده به این حکومت این یه نکته نکته بعدی این که ما بسیاری از افرادی که در ات این اتفاقات مجروح شدن شما حداقل هر کسی یک دکتر میشناسه خودش یعنی شما لزومی ندار اصلا بریم بیمارستان و درمانگاه بسیاری از همه ماها همسای دکتره پسر دکتره نمیدونم شوهر نمیدونم دختردائیمون دکتره شما باید از همین دکترای خانوادگیتون برای بسیاری از این درمان ها استفاده کنید و اونا رو اینوالف کنید، درگیر کنید یعنی معنی نمیده آقا من دکترم، من من در خطر میفته یعنی چون تو هم یک بخشی از این جامعه ای و هر دکتر اگر در مطبش رو حتی پرکتیس خصوصی خودش حتی در خونه خودش یه یعنی دونه شما کیف داشته باشین مثل کیف کمک های اولی و بانداج رو نمیدهام سرم و, و چهار تا حد گلوله که آسیب های جدی هم نزدن میتونن از بدن مردم اینا خارج بکنن و خیلی از کارها تو متبای خصوصی مردم میتونن انجام بدن شما فکر کنید در تمام تاریخ در جهان میلیون سال انسان ها با هم جنگیدن همیشه که بیمارستان و امکانات پیشرفته امروزی نبوده ولی مجروهین همیشه تونستن درمان بشن بنابراین هر یک دکتر میتونه هر یک نرس میتونه جان ده ها نفر رو در این روزها در یک چنین شرایطی نجات بده و این مهمه که مردم آغاز بکنن از رف... فامیل ها و دوستانی که دستن در کار مسائل پزشکی هستن درخواست بکنن که در متعباشون رو وا کنن یا در خونه هاشون به مردم سرویس بدن یا دقیقا خودشون برسونه خونه مردم به اونها در خونه خودشون هر دو نفری جمع بشن یه جا و یک سرویسی رو بگیرن ایلا نوقاتی بود که من به ذهنم رسید و خواستم باتون درمیون بزنم سپاس گذارم سپاس گذارم از شما خب توی این هن... یه مصبی رو هم من به ذهنم هم رسیده بود برات جاهایی هم دیده بودم که میخوام اوما میکنم اون هم بحث پاشیدن رنگ به روی نقاب این نیروهایی هستش که میان برای سرد بود حالا روی کلاه یا روی اه، اون سپری که میگن دستشون و اینها چون برای اینکه این هم باعث میشه که دیدشون کور بشه به ویژه روی اون کلاخودی که روی سرشون هست وقتی روی این تلقش رنگ پاشیده بشه باعث میشه که، دستای که بشن حالا اون نقاب رو بزنم بالا که خود با آسیب پذیریشون رو بالا میبره و یا یعنی اینکه باعث میشه دیدشون کورتر بشه جناب اطمینان خویانه در پیشگاه هاتون میشه نمی با اجازه جناب نجات و کاپتان کریمی من یک مطلبی رو به اغنیم بسیار رو نمیدونم تا چه قابل اجراف این افرادی رو که جوان‌ها می‌گیرند برقی من بهترین که کارت شناسایی اینها را ازشون جدا کنند مشخص بشید نه واقعا ایرانیم و مطلع به کدوم نش... سازمان و چه گروه هست این را هم حاصل اگر امکان نمیدونم تا چقدر درست بشه برق من برسید پایش میکنم سپاسگزارم از شما. اه... کامنتی که توی یوتیوب برای ما گذاشتن اینکه گفتن که چرا رضا پهلوی هرتش رو خطاب نمیده و یا اینکه اگه خودش میترسه چرا دیگری رو جایگزین خودش برای رهبری نمیکنه حالا یه مطلبی که هست این که آخه من حالا من دیدگاه خودم رو میگم و میخوام که استاد نجات هم حتما دیدگاهشون رو بگن و بشنویم مطمئنا ایشون میتونه نهایت در حد اینه که بخواد پیام بده که از بیرون از ایران که خب داره پیامش رو میده حالا جاهایی هم گفته شده ارتباطاتی دارند حالا پیام‌های به دیگران میدن از داخل که بهشون بگن که به چه شکلی رفتار بکنن ولی اینی که حالا بگیم که ایشون بیا دستور تاکید بده بر اینکه نیروهای ارتش این کارو بکنن یا نکنن ایشون نه فرمانده کل قواست در حال حاضر و نه اینکه ارتش زیر فرمان ایشون رو مستق... به صورت مستقیم که بخواد گوش به حرف ایشون بده و صرفی اه... اه... از دستور نکنه اگه اینکه علیه کریمی هم این حرف رو زده بود مردم هم توی خیابونی شعار با رو داده بودن اما بیانیه ارتش رو هم ارتش جمهوری اسلامی رو هم و اون سرانش رو دیدیم و شنیدیم و خوندیم از خودشون بنابراین من گمان نمی کنم اینطور باشه که با یک پیام ایشون کار به این شکل بخواد پیش بره و ارتش به فرمان ایشون باشه در کنار مردم بیسته اصلا نجات اگر که پوسخی هست که شما میخوایم خواید به این مطلب میشنه آره شون بذار همه دوستان اگه این بگنیم بحثا رو بذاریم آخر بش خواهیم رسید برای اینکه نکات مهم الان گفته بشه هرکی تجربه ای داره دیده ای داره الان همین نکته ای که آقای اطمینا هم گفتن نکته خوبی بود لطفا دوستان رو بکش تو بحث بله حتما در حال حاضر دوستان پیامی این اینور هم خبر نیستش فقط یکی از دوستان گفتن که در خارج هست که باید چگونه زهره گرفت و باید چه کرد باید به سفارت یا آغاز داده حمله کرد، این هم پرسشی هستش که توی داخل، توی این قسمت چت پرسیدن. اجازه بدیم پیش از اینکه بخوایم به اون برگردیم. آیا مسعود شما یک زدیم گوینده در پیشگاهتون. بشنویم شما رو. درود بر شما من خواستم جواب این دوست عظیمون رو بدم در مورد اینکه پرسیده بودن در خارج از ایران جوری میشه از عوامن رژیم ذره چش گرفت. من همونجوری که قبلا اعلام کردم من الان ساکن فرانکفورتم. قبلا توی کرج بودم. تو فعالیت‌های میدانی زیاد شرکت کردم. از جنبش گروهی سیاسی نبودم. به صورت خودجوش همیشه تصمیم به این کار گرفتم و با کمک دوستانم این کارا رو کردم. برای مثال از به خاطر اینکه چجوری می‌تونیم اینجا از حق مردم دفاع کنیم، یا از حق خودمون در واقع به عنوان تکی از ایران دفاع کنیم. اینه که جله سفارت وقتی که میریم اعتراضات خودمون رو بیان کنیم مثلا وقتی که مشکلی پیش میاد مثلا سه روز پیش به خانم محسا امینی من به نشانه تظاهرات به جله سفرات رفتم خب دوستان دیگه هم اونجا بودن که از و حزب های مختلفی بودن وقتی که تظاهرات خودمون نشون دادیم من از شرطت خشمی که توی قلبم توی وجودم وجود داشت از کودکایی که توی ایران خورده بودم از آزار اذیتی که خودم و خانوادم شده بودن توی ایران اونقدر خشکیم بودم که شروع به کردم و پلیس آلمان من از جلوی سفارت از توی جمعیت دور کرد متاسفانه مردم پشت من نبودن اون جمعیتی که اونجا بودن پلیس منو دور کرد ولی من باز پای حرف خودم باعستادم من باز با پلیس جربه کردم. که من به خاطر دقیقا کاری برخوردی که شما دارید با من انجام میدید مثل برخوردی که ایران میکنه من تو مملکتی هم که آزادی بیان دارم آزادی عقیده دارم آزادی گفتار دارم من میخوام چهره این حکومت فاسد رو به دنیا نشون بدم این کاری که من میکنم غیرقانونی نیست و اونا خواستن که با من برخورد میکنن. از من پاسپورت خواستن که منو تو فشار قرار بدم ولی خوشبختانه با توجه به تجربه دی که من دارم قبل از اینکه به این موضوع داخل بشم با وکیلم تماس گرفتم و ایشونو رو در جریان گذاشتم که اگر هر اتفاقی برای من افتاد من موضوع رو به وکیل به شما میخوام بسپارم که از شما از من حمایت بکنیم به امان ای یک ایرانی و خوشبختانه اون روز من با پلیس همکاری نکردم تا اینکه وکیلم اومد و از قانونی که اینجا ما داشتیم و میتونستیم استفاده کنیم بر علای جمهوری اسلامی خوشبختانه من توی اون جریان پیروز شدم و حرف خودم رو به گوش پلیس رسوندم و دوباره بیست دقیقه بعد از این که من گفتد شما دیگه نمیتونی به این جریانات واردشی دوباره تو همون جریان رفتم و دوباره سردمداری کردم شعار دادیم و حمایت کردیم از مردم ایران تنها راه مقابله به این رژیم اینکه که جلوشون وایسیم همه جوره هر کس به هر طریقی که میتونه باید به نظر شخصی بنده البته. یه از دوستان هستن که در اول جلسه صحبت کردن که باید آموزش داده بشه باید این موضوعات از قبل همانگ شده باشه آموزش ببینن دوستان و اینا آره من با این حرفها موافقم و مخالف نیستم ولی در شرایط این چنینی که همه چیز در چند روز اتفاق میفته به نظر شخصی خود من همین جوری که این حرمزاده هایی که تو خیابون مردمو میزنن و به عنوان پلیس دارن خدمت میکنن ما هم آدمای لازم داریم که خود جوش باشن خود سر تصمیم بگیرن رحم نکنن و تو لحظه بتونن خوب و بد به نفع مملکتشون، به نفع مردمان سرزمیشون تشخیص بدن. من ممنونم سفاس. که این وقت در اختیار من میذارید. خواهشمون سپاس از شما. من دو تا نکته به نظرم رسید. حالا هنوز دوستان نه یک زدن نه مطلبی را خواستم بگن. خواستم اینها رو هم من موقع بکنم. یکی دیگه از مواردی که هست اینه که حتما میتونن از تمون استفاده بکنن تیک همونایی که باش میشه سنگ پرتاب کرد تی همونی که میشه باش ساچ بزد یه یعنی نزیاد به هزینه آنچ داره و اینکه بردش هم خوبه و همون تییک همون های سنگی که قدیما استفاده میکنیم. ساختش خیلی راحته و خیلی راحت هم میشه طرف را از پا در بود این یکی از موارده مورد بعدیش اینه که اگه چناچه در برابر نیروهای ویژه به صورت ختی میستید اشتباه بزرگیه وقتی نگ... یگانه ویژه یا نیروهای مسلسی در برابر شما به صورت خطی می ایستن شما حتما به صورت هلالی باشین دور اونها باشین که از دو طرف از دو تا بال بازو بتونید استفاده بکنین برای ضربه زنن به اونها و تو حلقه محاصله گیر بیاتن و نتونن شما رو دور بزنن مورد سبا همونطور که جنرال کرمی گفتن نیروی پشتیبانیه حتما نیازی نیستش که اگر شما لیدر هستی و یا توانایی خوبی داری همه ی لیدرها برن اون جلو بریستن و شروع کنن به شعار دادن یا اینکه پرتا یا هر حرکت دیگه بخشی از نیروهایی که توانایی این رو دارن باید در پشت باشن که اگر چنانچه، اگر شنانچه از پشت حملهشه اگر شنانچه نیروهای اونها اومدن از سمت دیگه ای خواستن قافرگیر بکنن صفی رو که جزء صف متررزین هستن بتونن از ذابیعه دیگه وارد محبته بشن چون میدونید که وقتی زمانی که درگیری خیابانی میشه اونجا رو به صورت یک محبته ای نظامی اینها تصور میکنن و توی اون محبته برنامه ریزی میکنن که چطور میتونن دور بزنن چطور میتونن؟ مردم رو متفرق کنن یا اینکه حلقه محاصره تاشین و یا اینکه چطور اون سرداستی گروه رو شناسایی بکنن و از داخل گروه اون رو بکشونن بیرون چون وقتی رهبر رو بکشونن بیرون بعد به سادگی تاشش بکنن به سادگی میتونن اون جمع رو هم متفرق بکنن برای همین پخش شدن توی اون فضا به شما این امکان رو میده که قابل دسترسی نباشید و اینکه راحت تر بتونید گوریز داشته باشید از اون فضا و از اون محیط بانون آدیا یک زدین گویانه در پیشگاهتون میشنه سپاس هنگام خوش باشه من که این, جمع، این حرکت، این انقلاب این اعتراض به جایی برسه در مورد پیزشگاه فرمودید من میخوام یه چیز رو اضافه کنم خیلی در ایران دوره های امدادگری دیدن این کسایی که دوره های امدادگری دیدن میتونن امداد کنن غیر از مسئله جراحی رو حتی دارو رسانی کنن بخیه بزنن کمک های اولیه و سایر یک چیز دیگه که من مدت به ذهنم رسیده ما در شهرهای مرزیمون در های مرزیمون کورت ها بلوچ ها تبریز اطلاع ندارم نمیتونم با زرسقات ارز کنم اکثر مردم مسلح هستند، مسلح به سلاح هستن که ثبت نشده در جمهوری اسلامی اگر بتونن یعنی مثلا در تهران که شهر بزرگیه پونزده نقطه پونزده نقطه نه ده نقطه پوشش بدن و حتی یکی بار ده بار این اقدام رو انجام بدن که سرکوبگرا رو بهشون شلیک کنن حالا نمیخوان به سرشون شلیک کنن به پاشون به بدنشون یا مثلا توی شهرهای کوچیک از یک نفر حتی استفاده بشه خیلی این به نظر من منطقی تره. این یک اگر کسی میخواد این کار رو بکنه باید خودش بدونه و وجدانش و لیدرش نیازی نیست به همه اطلاع رسانی کنه چون یه حرف که توی دهن میچرخه می توی 10 ده تا دهن دیگه ممکنه به چرخه خودش دهنگورس باشه برای این کار و لیدرش هم که صد درصد دهنگورس هست از قناسه استفاده کن قناسه از یک کیلومتری تا کیلومتری میتونه هدف قرار بده من توی کوردا چون بودم میدونم که دارن و فقط یک نفر شهامتیش رو پیدا کنه در مثلا لورستان این کار رو بکنه کرده سلاحشون رو میارن بیرون یک نفر از کرده این کار رو بکنن بلوچه و لورا هم این کارو میکنن اینه که ما با وجود امکاناتی هم که داریم متاسفانه از اون امکاناتمون استفاده نمیکنیم من با خشونت مخالفم اما به نظر من راهش اینه کسایی که ترس پرده و جانسپار این حکومت قاسب هستن اینها رو نمیشه جوری دیگه باشون برخورد کرد ما میبینیم برخورد اونها رو با جوانه توی ایران و توی خیابونا از من تمام از شما با نادیا بحث اینکه خوشونت پرهیز باشیم هستش 100 ما همه یک ای کسانی این که اینجا هستیم و گفتگو می‌کنیم هیچ کدوم انسان‌های خشن و دنبال و خوشونت بروی نیستیم اما این بار اینجا میدون جنگ طرف ایستاده و با سلاح پر شلیک میکنه تو سر و پای ما پس بنابراین دیگه اصلا خوشونت پرهیزی معنی نداره و این رو هم کاملا میدونم حرف شما کاملا درست و منطقی سپاسگزارم از یادآوری که کردید کاپیتان کرمی گویا در پیشگاهتون میشنوید همراز من عزیز من صحبتی که من میکنم من میدونم تمام نکاتی که شما میگین جناب شاهین ده ده یازده و بقیه صحبت کردن دقیقا درسته برای انجام این کارها ما نیاز به اون نیروهایی داریم که حسهای مقاومت رو تشکیل بدن ما اگر بیایم نظم پیدا بکنیم و از بینظمی بیایم بیرون شما ببینید چندین بار ما مردم اومدن بیرون جوونا کشته شدن اگر ما یه نظمی به این خودمون بدیم نیازی نیست که امروز محصا کشته بشه ما بیام بیرون ما باید این عملیات رو شبانه روزها در جاهای مختلف مدام انجام بدیم ما این حرکت رو میبایست با حملاتی که به این نیروهای اینا میکنیم نذاریم این مسئله خاموش بمونه اگر این نظم داده بشه و اگر این حرکت‌ها درست انجام بشه و برنامه ریزی بشه و گروه‌های مقاومت تشکیل بشه من فکر می‌کنم هم ما کمتر کشته می‌ریم و همین عملیاتی که داره الان برا چهار روز یک هفته دو هفته میاد اینا اینترنت قطع می‌کنند می‌کشند می سرکوب می‌کنند خاموش میشه، میریم تا یه نوبت دیگه این مدام در حال انجام هستش و روزی به جای میرسه که این حسای مقامت انقدر زیاد میشن. که دیگه خیلی راحت این مسئله رو ما به پایان میرسونیم. هدف من از این که این مسئله رو مطرح کردم این بودش که ما میبایستی این آموزش ها و این حرکت ها و این تر برنامه ها رو بشینیم فکر بکنیم درست بکنیم منتظر یک زمانی که احساساتی میشیم نباشیم میبایست عملیات رو مدام انجام داد و با فکر انجام داد و این, این سیستم. می‌شغل رو میبایست از گرین با سپاس سپاس از شما جانبی کرمی کامنت که توی یوتیوب برای ما گذاشتم. اینه که یک مطلب دیگه یادآوری کردم پنچر کردن اتوموبیلها و موتورسیکلت‌ها توسط چهار چهارپن و ریختن اون توی خیابان‌ها استاد نجا در پیشگاه‌تون هستم نه؟ سپاس آرشان من دو سه نکته دیگر رو دوستان یادآوری کردم برای من پیام دادم فکر کنم شرکه اجتماعی داشتن نگاه می کردن. نکات مهم نیست یکی خیلی از همیهنان توی آپارتمن زندگی می آپارتمان‌های های دو طبقه، چهار طبقه،, طبقه، پنج طبقه، شیش طبقه و بالکون دارن یه مقدار سنگ و آجر رو باید تو بالکون داشته باشی یه مقدار سنگ و آجر رو اگه تقریبا دو سه چهار تا تو بالکن داشته باشید هنگامی که تو خیابون یا کوچه نیروهای سرکوب میاد و دنبال مردم میکنن کاری که میشه کرد از اون بالا به طرف اینا سنگ و آجر پرتاب کرد یعنی باید طوری باشه که اون معمور بی همه چیزی که به دنبال شکار جوان مردم و کشتن هموطن من و شماست احساس عدب و امنیت کنه که دور از زیر ساختمون رد میشه ممکنه از بالای ساختمون یه دفعه بیاد بخوره وسط سرش این خودش به طرف ناامنی میده ممکنه یه سنگ یا آجر قدر تخریبی زیادی نداشته باشه ولی اینکه طرف پاش میلرزه که داره رد میشه از زمین و زمان سرش ممکنه چیز برسه بسیار نکته مهم نیست نکته دیگر اینکه همینان جمع میشن تظاهرات میکنن در جاهای مختلف مثلا تهران خیلی خوبه یا شهرستان یه دهی دستگیر شدن. اینا که دستگیر شدن به جای موقتی برده شدن. ممکنه یه پایگاه بسیج، میام قرارگاه مقدام. قرارگاه میسر از این مزخرفات. که شب ممکنه سه نفر، چهار نفر اونجا مسئول نگهبانی از اینا باشن. با کوچکنه حمله اینا در میرن. سه چهار نفر میذارن میرن. میشه این سی نفر چل نفری که دستگیر شدن رها کرد. نه که زیر ساتور دست اینا بمونه برای اینکه از فردا و پس فردا حکومت نفسش بالا بیاد با مردم میخواد چیکار کنه به جای تخلیه انرژی در خیابان ها میشه میشواد رفت سوی مراکز که مشخص هم از کجا هستن پایگاه وسیج اینا مسجد محله اینا رو بودا نگه داشتن بریزید و اینا رو رها کنید مطمئن باشید شما وقتی صد نفر 200 نفر میرید به هر نفر در میره با که اونا در میرن آماده است برای اینکه اینها رو آزاد بکنید برای اینکه ماندنشون بسیار بسیار خطرناکی برای روزهای آینده این باز نکاتی بود که دوستان نوشته بودم من قدمتون گفت مطلب دیگهی که نوشتن دقیقا به مسئله که اشاره کردن همون احساس امنیت رو باید از سر گران گرفت دقیه و همون نقطته شروع شده که می چندی پیش گفتن بحث اینکه حالا پرتاب اون سنگ و کلوخ میتونه که احساس امنیت رو از طرف بگیره و طرف فکر بکنه که اگه داره راه میره نمیدونه باید بالای سرش رو نگاه کنه یا جلوی پاشو نگاه کنه که مواد و سنگ تو سرش بکنه یه نکته دیگه در ارتباط و با همیانان بیر بیرون ببینید تظاهرات دم سفارت و کنسولگری کار بسیار خوبی است حتماً انجام میشه خیلی خوبه ما امروز بعد از اینجا تظاهرات داریم در هیستون تگزاس تظاهرات دومه در حقیقت که خواهیم رفت ولی مهمتر از اون این است که رو برای عوامل رژیم و این توفه هایی که به حکومت وابسته هستند و از خیلی سر حکومت خوردن و فربه شدن در جای که هستیم تنگ کنند شما یه جایی دیدید یکی از این هایی که به دیل منافش از حکومت طرفتای میکنه. یا اصلا باابسته حکومت یا از آغازاده هاست اگر بیزینس داره بهش بیزینس ندید اگه مثلا رستوران داره رستورانش ندید اگر سوپر داره مغازش در این خرید نکنین اگر هم رفتیم چهار تا بعد و بگید و خرید نکنین بیاین بیرون. بر اگر شما رستوران داری و یکی از این میاد و میخواد خرید بکنه، به خاطر میهنت، به خاطر شرافت دو برو برو پدر دوتا مشتری بگو من شما آدم جنایتکار و پشتیبانی حکومت کثیف رو اینجا قضا نمیدم برو از رستوران من بیرون، جلو زن و بچهشم بهش ببین این کارها تاثیرش به مراتب بیشتره تا دم سفارت دفتن رو سرصدای کردن اونا که توز کنسولیه سفارت نشستن، یک 24 چهار ساعتیه احساس خ... ترس میکنن بعد تمام میشه میره دیگه سفرات که اشخال نمیشه اگه بشه یک ساعت هست خب پلیس میاد عمل میریزه بیرون انرژی رو جایی بذارید که پدر طرف میتونه در بیارید اگر جایی دیدید شما تو مجلسی هستید در مهمانی هستید یکی داره از حکومت به هر دلیلی داره مالکشی میکنه پشتیبانی میکنه رحم نکنید رحم نکنید اگر شده کلامی اگر شده فیز اگر ادعا میکنین که بیرون از کشور میخواین کاری برای هموطناتون بکنین اینها مینیمم کاریه که میتونید بکنید این بی شرفا نبر اینجا میتونن نفس بکشن باید نفسشون رو بگیرید. میش میمونیشون ببری میشون بیست پدی ازشون بیزینس بگیری بعد من خیلی دلم سوخت برای محاسب غلط میکنه درم سوخت محاسب تن لش تو که زندگی فقط امتیاز گرفتن، فقط دوست داری مردم اونجا برن وسط میدان تو بگی لنگش کن، شرایط باید سخت کنی. در لندن، در واشنگتن دی سی، در تورنتو، در کالیفرنیا جاهایی که اینا زیاد اومدن، باید نفس اینا رو گره، باید شرمی به اینا داد که نتونه از خونهش بیرون بیاد. دومش بذار کولش برگرده به اون ام اسلامی. این کار که از دست ما برمیاد که لازم نیست که مشت لازم نیست خونه‌ش آتیش بزنید کار غیرقانونی نمیخواد بکنید ولی میتونید وقتی دلش بیاد توف به صورتت بیاد تو و اون پدر بی همه چیز تو تو رو پسنداخت که مثل زالو به جون این ملت افتادید دارید میخورید و میچاپید مردم اونجا دارن کشته میشن شما اونجا داری پشتیبانی میکنی، اگر این توانو دارید بکنه که ندارین خون بگیرید ایرانو ببوسید بذارید کنار بذارید مردم بعد بب... وقتی خودشون بسازن شما را راست راست راه برید هر سه ماه یه بار میان شش ماه یه بار میاد میاد یه کنسول گره ما میسنه سر صدا می چه دردی میخوره این عوامل اینا پرن همه جا پول گرفتن اومدن هرچین کی زده میبینی آمدن، اومدن, اومدن به قول خودشون عوامل رژیمی که آمدن پایه حکومت رو محکم کنن نفسشون رو باید بگیرن واخه ملت انقدر بی اون دختر 20 ساله اون پسر 23 ساله باید به ما یاد بده به یکی از این هنرمندان نوشته بود که نسل ما نسل بود که با ترسویو سووی بزرگ شد حالا از این دهه ه یا داریم دلاوری یاد می‌گیریم خاک بر سر ما و واقعا هم راست میگه سپاس بزارم سپاس از شما صد نجات مصلب دیگه که بانو بینا اینجا اشاره کردم بهش به از کاراندافتن دوبین های خیابونیه حالا با هر ای که میشه و دقیقا همینه حالا با پاشیدن رنگ با اسپری رنگی با زدن هر. چیزی که بشه دوربین رو از پار انداخت تا اینکه اون دوربین نتونن چک بکنن و مردم رو پیگیری بکنن و یه اینکه بتونن گزارش تعییب کنن که کجاها شو لخ هست و چه راهکارهایی میتونن برای فرق رو پیدا بکنن من اینجا رو ببینم توی خب اینجا هنوز پیامی نیستش اگر چنانچه دوستان میخواهند اینجا یک بزنی که من ببینم الان جمع اصعود یک ساعتین دوباره گوینده در پیشگاه‌تون جمع اصعود خیلی ممنونم من در پیرو صحبت دوستان می‌خواستم این مطلبی عرض کنم همونطور که ما باید احساس امنیت رو از نیروهای مزدور این رژیم بگیریم مثل اون مثالی که جنب شایندزار زادن توی خونه‌ها، تو بالکن‌ها سنگ بذاریم و سنگ به سر کلینه پرتاب کنیم همونطور هم باید اطلال رسانی کنیم که در جایی که مرکز تجاوزات شلوغ میشه و اگر کسی خواست فرار بکنه از دست پلیس یا یا هر نیروی ای باید سعی بکنیم اطلال رسانی کنیم که درای خونه رو به صورت نه کاملا باز ولی به صورت پیش باز بذاریم خیلی کوتاه باز بذاریم که اگر کسانی خواستن فرار کنند بتونن داخل ساختمان‌هاشن راحت به نظر من این یک نکته خیلی مهمیه که میتونه خیلی کمک بکنه با توجه به فیلمایی که من تو چند روز اخیر از ایران دیدم و خواستم فقط همین موضوع رو هم یادآور باشم. ممنونم از شما. سه پاسکزارم از شما جناب مسعود و اما توی یوتیوبی که دوستان کامنتی گذاشتن نوشتن که اگه دلتان به حال این جانیان سوخت اون صحنه ای رو از پلیس به یاد بیارید که وقتی که از زیر مشتر لگده مردم در اومد روی دو زانو نشست و اسلحه کمریش رو کشید و شروع کرد دوباره به شلیک کردن به سمت مردم و واقعا هم به نکته مهمی اشاره کردم و اینکه به باید بدونیم که اگر این شخص همون که رسانجام تو مسئله گفتن اگه اون شخص اون لحظه بتونه بلند شن توانایی اینو داشته باشه مطمئنا با خشم بیشتری به خاطر ضربه‌ای که خورده وارد میشه و دوباره آغاز میکنه به آسیب رسوندن، کشتن، زدن، شکوندن و هر به هر حال با خشم بیشتر هر کاری که میتونه را انجام بده من فراموش اگر مطلبی که میخواستم بگم و کوزش خواهی میکنم استاد اگر مطلبی هست میخواین شما بگین هنوز اینجا دوستان چیزی ننوشتن من نکته آخری که فقط میخواستم بگم ببینید دوستان برای کمکاری بهانه همیشه میشه آورد میشه باید گفت رهبری مشخص نیست رهبری اینجوری رهبری قاتل نیست اصلا رهبری نیست کی فکر میکرد که موج بعدی خیزش های ملی که همین چند روز اخیر بود عملا رهبریش بیفته دست علیه کریمی یه فوتبالیستی که ش... اصلا شما یه ماهی پیش بگموند اصلا تصور ناشوه عملا رهبری میدانی افتاد دستش از لابلای رخداد ها شما مطمئن باشید باشه بالا میاد که رهبری میدانی و رهبری مدیریت تظاهرات و خط دادن به عهده می شما آنچه که که میتوانید انجام بدید نگران رهبری نباشید رهبری از دل اینا میجوشه میاد بیرون رهبری حکم نیست بر حسب فرموده به کس نمیگه آقا شما از الان فرمان داری که شما رهبری که چیزی رخ نداده جای دنیا رهبر میجوشه از فرایند کنش ها و واکنش هایی که داره تو جامعه صورت میگیره اونی که جیگر داره و پایگاه داره میاد بالا الان یکیش علیه است یه فوتبالیستی که در زمان خودش هم محروب ترین فوتبالیست بوده الان همه دارن نگاه میکنن ببینن در اینستاگرام علی کریمی چه خطی داده چی گفته چی میگه بنابراین مسئله رهبری درسته باید حل بشه ولی نباید مانعی باشه که ما هموطنان در این زمینه کار نکنیم بگیم تا رهبری نباشه کار صورت نمیگیره نخر رهبری میجوش و میاد بیرون رهبر رو با بخشنامه به کسی ندادن از من تمام سپاسگزارم. سپاسگزارم از شما صد نجات یه مسئلهی رو هم که من حالا بگم اینکه دوستان مهر کنید حتما توی پخش این ویدیو این برنامه حتما بیشتر کوشا باشید، بیشتری این رو پخش بکنید و بگذارید توی رسانه ها در داخل ایران به دست بچه ها برسه چون مطالبی که اینجا گفته شد بسیار مهم بود، بسیار مهمه و اینکه می میتواند جان کسی رو نجات بده حتی اگر بتوانیم جان،, جان یک هموطن رو هم نجات بدیم ما کار بزرگی کردیم و ما پیروز میدان هستیم پس بنابراین این رو فراموش نکنی از جان بغنوری گویان در به نام ایران زمین درود بر هممیهنان و به ویژه هممیهنانی که تو این شرایط در خیزش قهرمانانه قرار دارند و با آرزوی پیروزی و موفقیت برای هممیهنانمون درون ایران من تنها چیزی که به دیدم رسید که خدمت دوستان بگم این هستش که متاسفانه یا خوشبختانه ملت درون ایران هم تو سال آبان 98 نشون دادن هم در شهریور 1401 یا 2581 که درش هستیم به خوبی نشون دادن که از اپوزیسیون دو سه قدم جلوترند یعنی این چاره اندیشیایی که ما هنگام به فکرش افتادیم اونا به تجربه از سال 94 گرفته که در آبان ماه وارد پاسارگات شدند این تجربه رو به دست آوردن کم کم و ما نگاه می‌کنیم حالا کاری به اون اون حرکت‌های ۸۸۸۸ ندارم که اون در اون بود و یک بازی بود که خود اصلاح طلب‌ها آغاز کرده بودند. اما واقعا خیزش‌های مردمی که در راستای ایران گرایی بود از سال 94 آغاز شد میبینیم در پاسارگا در یک نقطه انجام شد اما در 96 در به 96 ما میبینیم که این خیزش ها یک مقدار با نظم با, با ترتیب خاصی انجام میشه به انتقام به 96 آبان 98 ما میبینیم که نزدیک یکصد شهر خیزش میکنند و حتی شهرهایی که ما نامشون رو حتی نشنیدیم میبینیم که نامشون در تیتر این خیزش هست و امروز ما با یک حرکت دیگه اصلا از همیهنانمون من رو هستیم حرکتی که در این 43 سال سابقه نداشته چه از لحاظ کیفیت، چه از لحاظ کمیت میبینیم کم, کم داره وارد نهمین روز خودش میشه تمام این اشاراتی که دوستان در اینجا به درستی بهش پرداختند رو مردم درون ایران دارن انجام میدن و تمامش کاربردی شده این شورش پنج و هفت اگه ما در نظر بگیریم گمان نکنیم که در یک ماه یا در دو سه ماه صورت گرفت از سال 1330 کنفدراسیون های دانشجویی در اروپا در آمریکا تشکیل شد و شروع کردند به سمکاشی و رایزنی با قدرت غربی در میان خودشون در میان ملت شروع کردند از اون فضای بازی که وجود داشت سو استفاده کردند و کارشونو کردن تا رسید به شورش 57. اگر ما توقع داریم که در طی نه روز رژیم سرنگون بشه رژیمی که 43 سال با برنامه اومد سر کار و اولین کاری که کرد کاپتان کرمی کاملا در جریان هستن من افتخار اینی که از ابواب جمعی ناوگان دوم دریای بوشهر بودم از افسران اخراجی هستم همکار جناب سران کاپتان کرم، کرمی اینه که کاملا در سال 1990 این مسئله رقم خورد و اومدن ادغام سپاه پاسداران با ارتش را آغاز کردن چرا؟ به خاطر اینکه بتونن جدا از اینکه سپاه پاسداران بر اساس اساسنامش حافظ انقلاب اسلامی و دستاورداش هست و فرمانده مستقیمشون ولایت مستقی فقیه هست که حالا هر اسمی میخواد داشته باشه میخواد ای باشه میخواد مشتبا باشه، میخواد خمینی باشه. فرمانده مستقیم سپاه پاسداران هست ارتش رو هم به یک نوعی بیان و ستروند بکنن اومدن این ادغامو انجام بدن که خوشبختانه در جاهایی صورت نگرفت اما بدبختانه اومدن و عمرای ارتش رو به هر بحانه ای بود بازنشست کردند، اخراج کردن، در زندان کردن یا فراری دادن و از فرماندهان نالایق سپاه به عنوان عمرهای ارتش استفاده کردند که اینها نایب الولایت بود و اینها کاملاً ولایت معاش و دستبوس اون ولایت فرق اینه که اینها با برنامه جلو اومدند با برنامه کار کردند و تمام زوایه‌ها رو برای اخیزش‌های مردمی بستند اینه که کسی نتونه جلوی سپاه بیاد اما قدرت مردمی فراتر بود ما از سال 94 باید پرونده انقلاب علیه جمهوری اسلامی رو محاسبه بکنیم و ببینیم که چگونه جلو رفته امروز به جای رسیدیم که مثل قبل دیگه رسانه‌های بیگانه با مماشات و با نرمش‌های رسانه‌ای نمیان و اخبارو اخبار خیزش های مردمی ایران رو بروز بدن امروز ما نگاه می‌کنیم می‌بینیم رسانه‌ها از فریاد خیزش های مردم گوششون کر شده و ناچارند بیان این اخبار رو اونچنانی که هست انعکاس بدن ما نگاه می‌کنیم جدا از هایی که در خارج هستن و حتی من قیلیاشون ناماشون نشینم اما آدم های مشهوری بودن اومدن از این خیزش مردمی پشتیبانی کردن و جای خوشبختیش اینجاست همون سلبریتی هایی که تا سال 94 96 98 نانشون در خون جوانان جانبرکف ایران آغشته بود و می خوردند. امروز پشیمان شدند و اومدند دارن از این خیزش پشتیبانی میکنن و مثل علی کریمی مثل کتایون ریاهی مثل حتی همون پرویز پرستویی و خیلی دیگه اومدند و دارن اعلام میکنن که مردم به حق دارند اینکارر میکنند و علی هم امروز بعد از ووریا قفوری میبینیم که عنوان پرچمدار میدانی این کار داره حرکت میکنه و جلو میره من خیلی خوشبینم به این مسئله چرا چون اگر حتی به براندازی ختم نشه این داستان و این خیزش قهرمانای مردمی در ما به تب ستون فقرات جمهوری اسلامی رو خورد کرده به نوعی که خود جمهوری اسلامی احزابی که در درون حکومت هستند اینها با هم به اختلاف نظر رسیدن، حتی درگیریهای بین جناهی و درون جناهی هم اتفاق افتاده و این جای خوشبختی داره اینه که اگر این خیزش به براندازی جمهوری اسلامی خط نشه مطمئن باشید اونقدر ضعیف کرده که در خیزش های بعدی به طب این براندازی صورت خواهد گرفت اما من با فرمایش کاپیتان کرمی در مورد آموزش بسیار همسو هستم من استاد نجات خودشون در جریان هستن که از سال 94 که این اتفاق افتاد و این قضیه شروع شد به همراه چندتا از دوستان که در خارج از کشور هستند و از عمرای ارتش شاهنشاهی بودند ما نشستیم و یک برنامه‌ای رو مدرن کردیم یک سری آموزش‌های رو من خودم دیدم تر کردیم با همراه که حدود نزدیک 250 ساعت 300 ساعت برنامه بود خب خیلی خوبه که ما امروز به فکر آینده باشیم امروز ما نمیتونیم آموزش بگذاریم برای هم اما از فردا این کار رو میتونیم آغاز بکنیم من خواهشم از سروران عمرایی مثل کاپیتان کرمی یا دیگه دوستانی هستن که می بینم در فضای مجازی نظامی هستن، نظامیای کارکشته هستن و دور دیده کسانی که دوره دانشگاهی افسری جنگ رو جنگو دیدند و بسیار خبره هستند میتونن اینها الان جنب شدن از خاطرات جنگ میگن از جانفشانی‌هاشون میگن که بسیار پسندیده است اما من خواهشاً هم اینو اینجا از دوستان خواهش می‌کنم که از فردا برنامه‌ای بگذارن در راستای آموزش، آموزشایی که جنگ‌های خیابانی رو بر بکشه آموزشی که دفاع شخصی رو بر بکشه و این آموزش ها رو از الان آغاز بکنند تا زمانی که ما بتونیم به پیروزی برسیم مسئله دیگه که من میخواستم از خودمون بگم از همیهنانی که در بیرون از ایران هستن در مورد صحبت بکنم چون من موقعی که درون ایران باشم میتونم برم و خویشگاریم انجام بدم و هر کاری از دستم بر بکنم اما امروز که در خارج از ایران هستم به چند تا نکته من میخوام اشاره بکنم و اون این هستش که متاسفانه در جای جای شبکه‌های اجتماعی من می‌بینم بینم گاهن هممیهنان درون ایران ما رو تحقیر میکنن دوستان. یعنی خاک بر سرشون چرا بلند نمیشن چرا اینجوری نکردن اه اه چرا اونو نظر؟ چرا پاش نشکست؟ چرا این کارو نکرد؟ و این سرکوفتها ها واقعا به دید من ناشایست است و ما باید از این گونه رفتارها پرهیز بکنیم به اندازه کافی ملت ایران در این 44 سال هم از طرف حکومت هم از طرف سرکوبگران هم سرکوف چنیدن هم سرکوب دیدن سرکوب فقط به زدن باتوم و نمیدونم توفنگ ساچمه ای اینها نیست که سرکوب انواع و اقسام داره یکی سرکوب اقتصادی است که ما چهل سال جمهوری اسلامی ملت ایران رو به خاطر اینکه جون نگیرن به خاطر اینکه میدونن کاسه اگر اونقدر قدرت مالی داشته باشه که بتونه یک ماه در مغازشه ببنده اینها فلج خواهند شد و اعتراضات به جای میرسه که جمهوری اسلامی سقوط بکنه انواع و اقسام فشار اقتصادی رو به ملت آوردن که این خودش بدترین نوع سرکوبی هستش که داره اتفاق میفته فقط اعدام با چوبه دار یا جان گرفتن نیست اعدام به نظر من گرفتن خانواده گرفتن امتیازاتی از ایران دوستا و مبارزینی بود که امروز مجبور شدن به خاطر نجات جان زن و بچه یا به خاطر نجات جان خودشون از ایران فرار بکنن و بیان بیرون و در خارج پناهنده بشن و یک زندگی نکبتبار واقع. نکبتبار رو تجربه بکنن. اینه که اینها خودش اعدام، اینها خودش سرکوبه. اینها خودش سرکوفته. اینه که من آجزانه خواهش میکنم از هممیهنان که تشویر بکنن. سرکوف نزنن. اون با تشویر کردنهاشون بتونن روحی مبارزه رو بیشتر بکنن. یادم اومد الان به یه مسابقه یه فوتبالی که همه دوستان خاطرشون هست و اصلا یه خاطره ماندگار شد بازی که پی زمینه ورود فوتبال تیم ملی فوتبال ایران بود به جام جهانی در استرالیا اگر خاطرتون باشه دوستان 20 و چند سال پیش ویای برزیلی مربی تیم ملی بود و، نیمه اول بازی ایران استرالیا اونقدر استرالیا فشار به تیم ملی ایران آورده بود و دروازه ایرانو توپ باران کرده بود که نهایت نداشت نیروها بریده بودن یعنی حالا عرض می‌کنم نیروها اون فوتبالیستامون فوتبالیستامون بریده بودن واقعا دیگه هیچ, تکتیکی, هیچ تاکتیکی هیچ تاکتیکی هیچ نمیدونم فرمولی جوابگو نبود که اینها رها بکنن بین دو تا نیمه اون خبری هم شد البته ویارا یک سخنی به فوتبالیستا گفت گفت از اینجا دیگه من نه مربی هستم نه میدونم باید چکار کار بکنید نه تاکتیکی هست نه, نه تکنیکی هست هر جوری میتونید پیروز بشید هر جوری میتونید برید و میدون رو بگیرید هر جوری میتونید این توپو رو در دروازه حریف بزنید و ما شاهد بودید که اون دقایق وقت اضافه 6 دقیقه یا آخر وقت اضافه تیم ملی ایران تونست برنده میدان بشه و این امروز واقعا میدون رو باید همیهنان ما نگه دارن هر جوری که هست باید پیروز بشن و هر کاری هم از دست ما برمیاد انجام بدیم با امید پیروزی همیهنانمون در درون ایران پاینده ایران از متن. سپاسگزارم گذارم همون ای که حالا مطالبی که دیدیم و شنیدیم و پیامی که بود از رای زاده و دیگر دوستان اینکه مردم داخل ایران به دشواری و با این شرایط اومدن خیابون‌ها رو دست گرفتن و تو کف خیابونن و مهم‌ترین چیز اینه که خیابونهایی رو که دست گرفتن از دست ندن مقاومت، همبستگی کنار هم بودن و ادامه‌ی مبارزه بهترین راه برای رسیدن به پیروزی و تنها ترین راهه اگه چه جا میکردم مطلبی هست میخواهیم با دوستان در پایان سخنتون در میان بگذارین چون نه کامنتی دیگه داریم و نه مطلبی هست که بخوام از این برابراتون بگذاریم برزه همه شما برستونم دوستان برای اینکه ما برسیم به اون لحظه ای که نزدیک میشیم به یکی از این جانوران سر و اون کاری که میخوایم که خیلی مطرح شد که این کار رو کارو بکنیم. کارو بکنیم، ما برای اینکه به اون نقطه برستیم باز دوباره خدمت عرض میکن این نیروهای مقاوت این هسته مقاوت باید بدونن چیکار میکن برای اینکه ما کمتر صده می وقتی ما آگاهی داشته باشیم کاری که میخوایم انجام بدیم آمادگی شد داریم که چگونه انجام بدیم و چگونه خودمون ننس کنیم. مسئله این که نخ... این نیروهای مقاومت یا این هستهای مقاومت رو همو از داخل خونه بحث شروع کرد از داخل خانواده بحث شروع کرد باید نشست با خانواده صحبت کرد و این دایره این هسته رو میبایست به دایره بعدی برادر خواهر شوهر خواهر های خواهر امو، امه. ما اگر بتوانیم ببینید در جنگ جهانی دوم در هلند در کشور هلند که من مدت ها اونجا زندگی می‌کردم و با هلندیایی که مسلم بودن در زمان جنگ مشغول همین هستای مقاومت بودن صحبت می‌کردم. این‌ها از خانواده شروع کردن. اینها کارهایی کردن که واقعا آدم وقتی فکر می‌کنه و فکر می‌کنم ما ایرانی‌ها حتی جرعت فکر رو نداریم. پیرمردی بود که بابا بزرگ بود. دخترش نشسته بود. دامادشون و بودن. می گفت وقتی که ها حمله کردن به ما ولن کشور بود که ها زود رفتن مقصد جنوب هلند در اون شهری که لب مرز بود میگفت ما شبها دخترامونو با لباس سکسی می‌فرستادیم بیرون سربازهای آلمانی رو میکشیم های باریک و اینا رو نابود میکردیم. ببین این هستهای مقاومت در خانواده تشکیل میشه از خانواده شروع میکنه به همسایه و اگر ما این کارو بکنیم بعد پیدا میکنیم اون نیرویی که نیاز داریم و آمادگی داریم. ما نمی بایستی بشینیم و تماشا بکنیم ما رو بکشن. همینطور که جواب قبل فرمونن ما رو تغییر بکنن. از نظر مالی، از نظر اقتصادی، از نظر نان، از نظر شرایطی دیگه. بعد یک لحظه احساساتی بشین نه ما بباید کاری انجام بدیم که از امروز به بعد هر روز این رژیم رو به شمله بکنیم. اگر اون صحبت‌هایی که شد، اون،, اون شرمی که جناب شاین فرد بودند یا مسئله این که در خون‌هاشون بریم بنویسه و اینا اینها کارهایی هستش که می‌بایست در این ها بررسی بشه و ها یا اون هدف‌ها مشخص بشه یک شب برن این کار بکنن. اگر امروز قرار هستش به پدری از این جانوران نزدیک شد با،, با،, با اون پدر اگر میشناسید نشون پدر که آدمی هستش که خودش این کار نیس میتونید بهش بگین با زبانی بهش بگین که خجالت بکشه کاری بکنین که همینطوری که فکر کنم با تیمز چون بودن در مدارس بچه‌هاشون مورد شرم قرار بگیرن اینها رو میبایس در این هسته‌هایی که تشکیل میشه از خانواده شروع میشه شما شروع کنین برنامه‌ریزی کردن من هستم. اگر ما نظم داشته باشیم، اگر با نظم و سازماندهی خودمون، دوستان من نمی بینم نیازی که حتما باید یک کسی اون بالا نشسته باشه و به ما بگه آقا این کار رو بکنید سازمان ما, ما به عنوان خانواده، یک خانواده خودمون یک،, یک سازمانی هستیم، خودمون یک جمعی هستیم که میتونیم این مسائل رو آماده بکنیم، صحبت بکنیم و این دائره، این گروه‌ها و این هسته‌های مقاومت رو زیاد بکنیم هسته‌های مقاومت همیشه در تاریخ جنگ‌هایی های، جنگ که در داخل کشور در شهرها بر علیه حکومت رو انجام شده این هسته‌های مقاومت بودند که کار کردند با نظم بودند هماهنگ بودن با هم و تونستن که یک سیستم جنایتکار دیکتاتور که به قولش شاهنجان این سیستم دیکتاتوری نیستش که یه ای سیستم که اصلا خارج از تمام قواید دنیا هستش. و برای همین اگر ما بتونیم خودمون, ارگنا... خودمون سازمانده ای بکنیم مطمئن باشیم، موفق میشیم و کمتر پوشتیم میدیم. با سپاس فراغان. سپاسگزارم از شما جناب کرمی بزرگوار. و سپاس از دوستان. استاد نجات در پایان اگر مطلبی سخنی داریم با دوستان در میون بگذارین جنبندی رو از دهان شما بشنه. سپاس که من فقط یه بار دیگه همچنان که خود گفتیارشان پافشاری می میکنم دوستان این لینک رو پخش کنن بالاخره چهار تا تا پنشتا تا نکته هم یه جاهای بکار بیاد خیلی موثر جلوی آسیب دیدن بیشتر به مردم گرفته بشه نیرازمودگی و تجربه درگیری خیابانیو نداریم آموزش رو ندیدیم، وسایلش رو نداریم، باید از تجربیاتی که در درازای اخیزش های ملی دستگیرمون میشه، همدیگه درجریان در جریان قرار بدیم، حتما نکاتی هم هست که دیگران میدونند و ما نمیدونیم اینا رو باید به همدیگه بگیم در اختیار بچه ها در شهرستان ها در تهران قرار بدیم بیعملی یه عملی ما مطمئنا به افسایش هزینه جانی و و دستگیری شماره بیشتری از هموطن ها برای همین این جاییست که میشه باید کار کرد نگیم چه کار مباد میتونه از دست ما برمیاد از همین کار پوچی کاغاز کنید مطمئن باشید که بی اثر نخواهد سپاسگذارم سپاسگزارم از شما است نجات سپاسگذارم از همگی دوست داریم که اینجا کامنت گذاشتن یا تو یوتیوب کامنت گذاشتن و در این گفتار شرکت کردن اندیشههاشون را در میون گذاشتن و پیشنهادها و راهکارهاشون رو گفتن برنامه رو به پایان میگوریم هنگام بر همگی خوش